Hej och god morgon och välkomna till världspremiären av museipanelen. Ett samtal kring trender och nyheter inom museisektorn. Ja, en fredag i månaden så kommer vi under en halvtimme att summera vad som har hänt och resonera kring några aktuella frågor och se vad vi har framför oss. Och förhoppningen är att vi ska gå härifrån med lite nya tankar och kunskap. Kanske även lite motivation kring hur vi kan ta oss an de utmaningar som vi står inför. Jag heter Fredrik Mden, Jag jobbar här på Riksantikvarieämbetet i Visby, där vi sitter idag. Jag jobbar med omvärldsbevakning för museer. Och det gör även jag, Lina Vännersten, och ni hittar Riksantikvarieämbetets omvärldsbevakning på Riksantikvarieämbetets sajt under Omvärld och insikt. Och nu har det blivit dags att presentera dagens eminenta museipanel och den utgörs av Anna Hadders som till vardags är utställningsproducent på Regionmuseet Skåne. Välkommen Anna. Tack så mycket. Och Anna Jansson, konsthistoriker och kommunikatör på Nationalmuseum. Hej. Hej, hej. Och slutligen Lina Tomsgård som är chef för och en av grundarna av Stockholms kvinnohistoriska. Hej Lina. Hej, kul att vara här. Hej, hej. Och Lina kan ju också höras i psykologi, psykologipodden Dumma människor. Ni som är med oss i direktsändningen, antingen på Youtube eller Facebook- –ni får såklart också väldigt gärna vara med och diskutera. Eh, kommentera och ställ frågor så ska vi försöka fånga upp dem i bästa möjliga mån. Ja, och ni kan också fortsätta diskutera sinsemellan om de ämnen som vi tar upp. Absolut. Ja, och vi ska göra några nedslag i vad som har hänt den senaste tiden. Och då har ju bland annat statens historiska museer fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till hur Sveriges museum om förintelsen ska inrättas inom deras befintliga verksamhet. Och en utgångspunkt ska då vara att berättelse från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten. Och så har det delats tankar och kunskap i museibranschen, bland annat på den virtuella konferensen Sharing is Caring som gick av nu i veckan i början av veckan. Och så var det Museum Next för några veckor sedan, en annan konferens arrangerad av Nätverket med samma namn. Jag tror att, var, var det någon av er som var där på Museum Next? Jag var där och talade också. Du talade? Vad tyckte mm. du om konferensen? Jag tyckte den var jättebra och det var ett väldigt generöst erbjudande de gjorde att man kunde köpa ett institutionspass så att alla medarbetare fick vara med och bevaka digital utveckling i liksom coronans spår. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte bara begränsar den typen av omvärldsbevakning till typ kommunikatörer utan att hela museisektorn får ta del av hur man liksom flyttar museiverksamheten in i det digitala rummet där. Är det någon särskild insikt du tar med dig från Museumnext? Hmm, ja, att det är väldigt svårt att göra presentationer själv med en iPhone. Men <laughs> det såg väldigt bra ut. Tack. Ja, och sen så tänkte vi gå vidare till en annan sak som har hänt, eller som pågår just nu. Det är ju samtal om den nya museidefinitionen. Den här veckan så pågår en serie K-samtal eh, om ICOMS nya museidefinition och eh, det är ju inte första gången som den är uppe och diskuteras eh, och det föranleder då den här första frågan till panelen att förra gången så lyckades man ju inte enas utan det var en lång diskussion och sen så skrotades ju egentligen hela förslaget och nu har processen påbörjats igen. Så kommer man att kunna enas om museidefinitionen den här gången? Ja eller nej? Eh, vad säger du Anna Jansson? Jag tror att man kommer kunna enas den här gången, därför att... Vi kan att, börja med ett ja eller nej en annan... bara. Okej, okay, ja. ja säger jag säger Och vad säger Lina? Ja. ja. Anna hader. Nej. <laughs> Intressant. Då återgår jag till dig, Anna. Vad, vad, vad för tror du att man kommer enas den här gången? För att det är en annan typ av metod, att man... Icom är ju medlems, en medlemsorganisation och den här gången har man involverat medlemmarna på ett annat sätt. Och Lina Tomskog, du var också optimistisk. Ja, men det var egentligen ett ja. Det var ett ja, Så jag är jätteglad att du sa nej Anna så att det ändå blir en balanserad panel. <här> För mig handlar det om att jag vill, jag vill att det ska ta tid. Det, det här är komplext och viktigt, det ska stötas och blötas och grälas och vara oense. Det tror jag är liksom ett tecken på livskraft i branschen. Så jag, Det får gärna ta tid men jag tror också att man faktiskt kommer landa i någonting den här gången. Men Anna Hadders, du är tveksam? Eller du sa till Ja, nöjd. men jag. Det handlar inte om att jag inte vill, för jag, om jag tittar på den, det nya förslaget som var uppe sist. Så är ju det en fantastisk utveckling, tycker jag, från det tidigare som, som mer handlar om att eh, ett museum är en byggnad där man, där man samlar och visar föremål och så vidare. Och det nya förslaget är ju eh, väldigt förändrat, och det är utifrån det som jag tänker nej. Och varför då? Ja, men det tar ju upp väldigt mycket som för oss tror jag känns självklara. Men det här är ju en definition som, som ska gälla för hela världen. Och jag kan inse att om man jobbar vidare på den definitionen som var ute sist- så kan det bli problem att få med alla länder. Därför det handlar om att man ska ha en kritisk dialog. Eh, man ska titta på konflikter och utmaningar i, i nutiden. Och mycket handlar om delaktighet. Och allt det här är ju jättebra. Jag tycker det är toppen. Liksom. Men jag, jag förstår liksom, eh, att många av de saker som man har tagit upp i det här nya är inte så lätta att förankra i alla länder. Och därför tror jag att just med, alltså man kommer kanske fram till något helt nytt. Men med utgångspunkt från, från just det förslaget som var det förra så tror jag tyvärr att det blir svårt att få igenom det. Och ni är då tre personer som jobbar i, har en museivardag. Vad, vad, vad betyder den här museidefinitionen för oss i vardagen? Vad säger du, Anna Jonsson? Jag vill bara hålla med Anna som att det är jätteviktigt att tänka på det internationella perspektivet. Och där är jag kanske också mer nej om det är den förra definitionen som man rötsade nej till. Man men jag tror på den här nya metod, metoden. Då. Och jag tror att i vardagen på museet kanske man inte liksom arbetar med museidefinitionen. Men det är viktigt för museernas roll i samhället att man särskiljer museiverksamhet från annan verksamhet. Om man tar då den, den förra nya definitionen som man sa nej till. Eh, den skulle ju faktiskt kunna gälla för exempelvis tankesmedjor också. Att den är för, för, för bred. Och det, det tycker jag är jätteviktigt att man... Att man använder museidefinitionen för att särskilja museer från andra, snarare lika verksamheter i samhället. Mm. Och Lina Tomsk, du kommer ju representera ett museum som, som inte har egna samlingar och så. Hur, hur förhåller du dig till den här diskussionen om museer? Exakt. Eh, vi har lyft oss jättemycket mot ICOMS-definition eh, tillsammans med museelagen. Det är liksom ett otroligt viktigt fundament både för våra stadgar och för programförklaring men också för. Just vår dagliga verksamhet och våra större projekt är när man ska vara innovativ och försöka liksom bryta ny mark så är det jätteviktigt att ha ett ramverk inom vilket man kan vara innovativ. Jag håller med båda andra här och just det Anna Jansson sa om att, att ha ett ganska snävt ramverk gör att man inom det kan vara ännu lite modigare. Det är ju så som vi jobbar, vi använder ju den här definitionen nästan som en checklista. Eh, vad betyder det här i det projektet vi gör? Va, var det finns bevarandet? Hur gör vi med de här bitarna? Vad är, vad är, hur kan vi, vi vara ännu mer öppna? Hur kan vi vara öppna på ett nytt sätt? Eh, så att För oss är, är MSc-definitionen extra viktig, kanske just för att vi är annorlunda. Ja, vi ska snart byta ämne. Och jag ska säga det, vi kommer posta en länk till. De här samtalen pågår nu under den veckan. Och det sista är idag i den här serien, så vi postar en länk till det alldeles strax. i. I trådarna på Facebook och YouTube. Jag påminner om att ni gärna får vara med och chatta och diskutera och kommentera om det är någonting ni vill föra fram till panelen. Ska jag gå vidare till nästa fråga? Ehm, den handlar om samtidsdokumentation i kristid. Mm. I sin krönika för omvärld och insikt så skriver Aron Ambrosiani bland annat om att National Museum of American History har samlat in den allra första vaccinflaskan. Så min fråga till er är helt enkelt, är det här ett viktigt föremål för ett museum att samla in? Ja eller nej? Anna Jansson först. Ja. Lina Tomsgård. Ja. Anna Hadders. Ja. ja. Det var en enhällig panel. Eh, Anna Håders, jag vet att det här är något som, som ni jobbar med. Eh, ni sam, samlar in, ni dokumenterar pandemin. Ni också på ert museum. Har du lust att berätta <coughs> någonting om det? Ja. Nej, men det som är, det är annorlunda kanske med, med vår dokumentation var ju det här med föremål. är ju det är ju liksom grunden i i många museers verksamhet. Så att därför. Så var svaret liksom ja. Jag tycker den här flaskan är jätteintressant, men eh, det som vi jobbade med var ju kanske något väldigt mer opåtagligt. och det är hur människor har känt i pandemin. Vi gick ju ut med egentligen en grundfråga som bara handlar om vad är du mest rädd för just nu? Och den gick ut då för ett år sedan eh, på en väldigt enkel webblänk på vår hemsida och eh, vi fick in ganska många svar. Sen har den frågan gått ut igen. Exakt samma fråga kunde vi skicka till 180 personer som hade svarat. Nu har då en forskargrupp på Karolinska institutet tagit hand om det här materialet. Det är ju otroligt spännande där de analyserar och ser. För det här är ju liksom föremål är vi är vana att samla in men självklart är ju berättelser. Och i corona så kanske berättelserna är viktigare på något sätt att samla in en... en Ja, vad skulle det vara en coronasmittad munskydd? Kanske inte så jättelätt att bevara. Hur ser ni andra på det här? Jobbar ni någonting med med, med att dokumentera pandemin? Mm. Ja. Vi, gjorde två, vi har gjort två samtidsdokumentationer. En tillsammans med statsmuseet och en egen apropå kulturutövare. Och det som varit viktigt för oss är att ställa frågor just om kvinnors tillvaro. Eftersom det är erfarenheter som annars liksom hamnar i skymundan när man pratar om den mänskliga erfarenheten. Och ställer man en specifik fråga om du som kvinna eller har du några reflektioner kring hur det här kan ha påverkat människor utifrån kön så får man plötsligt, det blir en helt ny bild som träder fram. Så att i vår samtidsdokumentation med statsmuseet så kommer det plötsligt erfarenheter om liksom oro över sin tillvaro när man jobbar inom vården, stor oro för våld i nära relationer. Alltså den typen av erfarenhet som inte kommer i en allmän diskussion. Jag, jag, jag tänker mig att Anna Hadders i er dokumentation kanske sådana svar inte var riktigt lika vanliga. Att ibland finns det en poäng Nej, just... att just fråga. Alltså, det skulle jag inte säga för det var väldigt mycket sånt. Egentligen handlade svaren väldigt lite om det var väldigt få som var rädda egentligen för att bli smittade själva. Utan det var väldigt mycket runt omkring. Och det du säger med till exempel våld i nära relationer, det kom faktiskt upp som en rädsla för att det är nåt som ökar nu när många blir mer isolerade i hemmet. Så att jag tror att det, det var mycket som tangerade varandra i era svar och våra svar. Mm. Mm. Jättespännande också att ni gjorde det igen. Spännande och också tragiskt eftersom det är ett kvitto på att det här är, det är inte över ännu- men att kunna följa Nej. upp sådär. Jag har precis skickat ut frågan en tredje gång och fått in ytterligare 50 svar. Då, så att det ska bli spännande. För att, och nu handlar det ju väldigt mycket om ja men, både frågor kring vaccination och oro där. Men framför allt vad kommer hända med vårt samhälle nu. Kommer vi någonsin tillbaka till det vi har haft med att vi träffas? Vi tar i varandra och kramas och, och så vidare. Det känns väldigt långt bort och det är många väldigt oroliga för. Mm. Vilka föremål bör vi samla in tycker ni eh, om vi ska dokumentera den här pandemin? Vad är det vi kommer titta tillbaka på? Och, och... Rolig fråga tycker jag. Eh, eh, vi spårade lite på, på spå, spånade och också spårade på kansliet när vi började fundera kring det här. Eh, förslagen var alltifrån. Eh, Tegnells piquet-tröja som vi har sett så otroligt mycket som liksom har funnits med genom hela pandemin. Till, till Zoom-läppstiftet som vi i panik har smält på oss när vi har suttit i pyjamasbyxor i alla de här mötena. Eh, och kanske raka eh, rakapparat som så panikartat behövde reservdelar så att han var tvungen att bryta mot sina egna restriktioner. Eh, men det, det jag tycker vore fint är alla de här hembyggda visiren och eh, rockarna som byggdes av till exempel det här initiativet förklädesfabriken, mm. alltså sådana där folk, nästan folkrörelser som bildades på otroligt kort tid som mobiliserade sig, som samlade kraft och som i veckor gjorde sånt som, verkl, som verkligen behövdes. Alltså man liksom, innovationer om så här, hur sjutton skulle vi kunna bygga visir av eh, tvättsvampar och plast eller hur kan vi sy förkläderna och bakplåtspapper. Det, det var alltså en, en otroligt så handgriplig påtaglig innovationsförmåga som handlar om solidaritet som jag tycker säger något väldigt specifikt om vår liksom, mänskliga vilja att bidra. Så de skulle jag gärna se att någon bevarade. Och sen alla initiativ. Det är ju inte, ja, jag tänker alla de här fantastiska initiativen som har kommit på på nätet med, och det har ju till exempel kommit från USA där man har använt sig av konstverk i, som ligger ute i, i olika databaser och sen så har man agerat de här konstverken med de enkla saker man har. Alltså det har ju varit fantastiska initiativ för att ha någonting att göra när man har varit helt isolerad men också som en otrolig inspiration till ja, hur man kan göra något nytt med konst. Jag tyckte det var jättehäftigt. Spännande tid vi lever i. Eh, ska vi gå vidare? Ja, tack så mycket för de här nedslagen i samtidsdokumentation. Eh, vi tänkte diskutera en annan fråga som har varit uppe på tapeten nu igen, ska jag säga. Och det är det här med sponsring av statliga museer. Eh, nyligen så var det en diskussion kring Ekonomiska museet som har tecknat ett avtal med Swedbank. Och så har man diskuterat huruvida man kan göra det och behålla sin opartiskhet. Och det har också blivit anmält. Och vi ska inte gå in i det här i enskilda fallet eller i något annat sådant. Men jag tänkte ändå ställa den generella frågan till er. Går det att som museum behålla sin opartiskhet om man sponsras av ett privat företag? Ja eller nej? Vad säger du Lina Tomskård? Jag skulle säga ja, beroende på avtal och hur man uppfattas och kommunicerar och Anna Jansson? Ja. Anna Hadders? Ja. Enhällig panel även här. Och du började ju mm. beskriva lite där, Lina Tomsgård, hur, att man behöver ha tydliga avtal och så. Vad är det som mm. gör, vad, vad är det man behöver skydda för att kunna ha ett sånt här samarbete och ändå behålla sin opartiskhet? Det är trovärdigheten och den är ju en, en tvåpartsvariant. Alltså Det handlar inte bara om att själv vara trovärdig, det handlar också om att det måste finnas någon som tror på en. Vilket betyder att har du ett avtal som är på plats där allting är vattentätt och det är hur klint som helst så spelar det ingen roll om till exempel besökare eller andra intressenter fortfarande behöver vara tveksamma till om eventuellt innehåll, budskap, eh, verksamhetssätt kan ha påverkats. Så, så jag, jag, ibland tänker jag att man fokuserar lite för mycket på avtal och lite för lite på hur upplevs det här, hur uppfattas det här och hur ska vi säkerställa att de som interagerar med oss kan lita på oss? Jag tycker generellt att man, ja, jag, jag tycker att för det första att man inte ska prata om sponsring utan om företagssamarbeten för då blir det mycket tydligare att det är två parter som Lina säger, att det faktiskt är så att man när man går in så förväntas en motprestation, det ingår i upplägget. Sponsorer skänker inte pengar och sen får man göra vad man vill. så att säga Utan det är en donation eller gåva i strikt juridisk mening och det skiljer man på när man arbetar professionellt med det här. Så att, att, det är inte sponsring, det är företagssamarbeten och istället för att fråga kan man göra det här liksom opartiskt så tycker jag att man inom vår bransch jag förstår att granskande journalister behöver ha det kritiska perspektivet. Men jag tycker att vi inom museisektorn istället ska fråga oss vad får publiken utav att man jobbar professionellt med företagssamarbeten? Hur kommer det de till dels att museerna arbetar på ett professionaliserat sätt med att täcka upp den finansiering som man inte får fullt ut av uppdragsgivaren? Den ligger ju på mellan 60-80 procent, lite beroende på vad det är för museum. Och det är ju den stora finansiären förstås, och där har man ju en jättebra princip som är armlängds avstånd. Så att, att man inte skulle kunna arbeta med det företagssamarbeten, det, det köper inte jag, utan jag tror liksom utöver det också att det finns nog ingen starkare kår än våra kollegor i, i museibranschen, så man behöver nog inte vara så orolig för att ett företag skulle kunna köpa sig in på innehåll och verksamhet. Fast jag skulle ändå vilja säga att det, det är ju inte helt oproblematiskt. Även om jag sa ja så klart att det går att behålla en opartiskhet. Men, men det finns ju, om man får det, företag och företag. Och det, det kanske inte, allt kan inte bara räknas i pengar. Utan jag tänker på Naturhistoriska museet som ju nyligen tackade nej till ett sponsorskap. Just därför att det är företag som... Och erbjöd sig att, eller att ha ett samarbete om du nu vill kalla det Anna, ett, så var det ett företag som inte stämde överens med deras grundvärderingar. Så där kan ju ändå finnas en problematik tycker jag i att ja, vad är det för typ av om det då handlar om produktplaceringar. Det är väldigt olika. Jag kunde tänka mig att man får göra en produktplacering på nationalmuseum, men men kanske på tekniska museet eller andra typer av museer kanske det är lättare att det skulle ske och ja, opartiskheten är ju inte oproblematisk, tycker jag. Vi har ju vant oss... får, får jag komma med en liten tanke? Ja, mm. Mm. Det är att i många museers sponsringspolicy så hittar man det här att att ja men det ska vara verksamhetsnära företag som vi samarbetar med i så fall. Det tycker jag är ett mycket större vågspel. Det är mycket, mycket vanskligare gentemot besökare och publik. Nu ska jag försöka använda ett exempel som inte hänger ut någon, men om vi tänker att vi har ett, ett skomuseum sponsrat av Nike så blir det ju väldigt, genast mycket grötigare med hur har deras inblandning sett ut än om det skulle sponsras av Range Rover eller Storytel. Att den här idén om att så fort i verksamhetsnära ser det på något vis... Det, det stämmer inte, jag tror att det blir mycket otydligare och även om du har avtal på plats och så vidare så blir det en, gentemot publiken, väldigt, väldigt osäkert vad, vad, hur har påverkan sett ut, hur ser samarbetet ut? Jag, tycker jag att man kan det, finns ett, det finns en mässa som heter Battle of Ideas i London, så det är idémässa som har jobbat med just företagsarbeten på ett otroligt spännande sätt där sådär, en idédebatt om litteratur och nationalism sponsras av Range Rover där man ser liksom, där har vi inte bara arv längs avstånd utan liksom bil, bil längs avstånd eh, och det för att de ser att det här är ett sätt för dem att visa på liksom, eh, grundläggande värderingar att de är i framkant att de är smarta och det, där blir det mycket klinare oh, nu förlåt Anna. Alltså det finns ju faktiskt en liksom ekonomisk och juridisk svar till varför man arbetar verksamhetsnära. Och det har med alltså hur det funkar med att dra av när man sponsrar som företag. Och det där är ett väldigt liksom underutvecklat område. Eller vad man, ska säga. Att man borde titta mer på att förbättra, liksom, förenkla för företag att gå in och sponsra kultur på samma sätt som man har gjort. För, för idrott. Så att det verksamhetsnära har ihop med det att det är mycket mycket mm. enklare att helt enkelt kunna liksom redovisa vad man får tillbaka som, som företag. Jag skulle bara vilja skjuta in en kort fråga på slutet av den här. Och det är det här med den digitala förmedlingen. Vi är ju vana från poddar och annat annan digital förmedling att, att se sponsring. Men kommer, det, och kommer vi få se mer av det i museers digitala förmedling? Företagssamarbeten. Säger du Anna Hadders? Tror du det? Ja, nu, nu blir jag ofokuserad, jag tappar frågan, jag ursäktar. Ja, Lina, du har ju också erfarenhet från poddvärlden, ja. tror du att vi kommer få se mer av, av samarbeten i, i digital? Familj? Det kommer vi definitivt, definitivt, jag skulle säga förhoppningsvis för att pengar behövs. Och Det här är en arena som vi inte riktigt har utforskat tillräckligt mycket. Och det är ett litet medskick. Museum Next, som vi precis pratade om där Anna Jansson medverkade, har ett till sånt summit- slutet av juni där man precis nu samlar in speakers och case- som handlar om nya digitala intäkter. Nya sätt att dra in kosing via digital verksamhet och på olika sätt via samlingar och allting. Har ni idéer eller tankar? Hör av vi till museumlektorn. tror det är Jim där som har hand om det och bidra? Och annars missa inte den konferensen för där tror jag att man kan få otroligt mycket idéer. Och om, man, om man är nyfiken på att utforska de här delarna. Jag tror att det är 28, 29 juni eller något sånt där. Ja, vi kan lägga in det också i efterhand. Och Anna nu, nu för att fått hämta igen lite. Vill du lägga till någonting om det här? Nej men det känns väl som att... Eh, det är ju den vägen det kommer gå. Alla måste ju få in pengar någonstans ifrån. Men eh, jag hoppas att det inte kommer bli som eh, i reklamsponsrat tv. Där man liksom eh, har föredrag eller liknande och så rätt vad det hoppar in reklam. utan Det gäller ju att det görs på ett vettigt sätt. Det är ju precis som de här företagssamarbetena. Att man får det på en, en nivå så att det inte liksom, går in i det som man vill förmedla anna som kan få sista ordet, Precis. om du håller det kort. Jättekort. Jag tror att det vore jättespännande att samarbeta med techföretag för att få ut innehåll till publiken. De kan tekniken, vi har kunskapen och innehållet. Ja, spännande ämne. Fått lite kommentarer. Larissa lyfter fram British Museums samarbete med BP bland annat. Gå gärna in i... i i, ni som har möjlighet i, i chatten och titta på diskussionen här. Eh, nu ska vi blicka lite framåt. Eh, nästa vecka så kliver vi in i en ny månad. Eh, och nästa vecka är det även påsk, eh, vilket ju normalt sett brukar vara en, en intensiv högtid för museer. I år ser det lite annorlunda ut. Eh, I april så kommer det även... Eh, vara en konferens som heter Digikult som digitalt kulturarv eh, som sker online den 13-15 april och så ser vi fram emot vårmötet i slutet av månaden som arrangeras av Sveriges museer, Gotlands museum och Riksantikvarieämbetet. Men vi kommer hinna ses en gång innan dess faktiskt. Och jag tänkte jag bara sluta med att också fråga panelen. Vad tycker ni att vi ska hålla ögonen på framöver? Vad vill ni skicka med till museisektorn, eh, Lina Tomskortis? Men då sparar vi tid och säger den här eh, digitala inkomst-summiten för fru eh, Ja, Bra med eftertryck. Anna Jonsson. <laughs> jag tycker man ska hålla koll på hur man kan förlänga museibesöket både innan och efter. Nu när man inte kan resa på samma sätt. Eh, eller man uppmanas ju till att inte resa. Så tror jag att det lokala museet blir mycket mycket viktigare. Och Där blev jag inspirerad av konsthallen Accelerator som tipsade på promenader till och från konsthallen också, skrev ut hur många steg det var- och poddar man kunde lyssna på för att undvika att belasta kollektivtrafiken. Tack. Och Anna Hadders? Ja, jag tänker på att vi, många av oss har en väldigt ansträngd ekonomi just nu- och det som jag ser som en del av lösningen för att vi ska kunna fortsätta- och visa bra utställningar är att vandringsutställningarna får sin revival. De har funnits, men jag tror att kan vi samarbeta runt om i landet ja, och producera utställningar så kommer vi fort kunna fortsätta att göra bra kvalitativa utställningar även om vår ekonomi, för tillfället i alla fall, är ganska ansträngd. Ja, och därmed vill jag tacka panelen så väldigt mycket för er närvaro och era kloka synpunkter. Eh, tack Lina Tomsgård, Anna Jansson och Anna Hadders för att ni var med. Tack till er som har varit med och tittat också, eh, och det har varit lite aktivitet i chatten, tack för det. Eh, vi ska också skicka ett stort tack till Oskar Engberg, vår kollega som har rattat den här sändningen och som dessutom har skapat den här fina studiemiljön. Ja, och vi ses nästa gång hoppas vi, fredag den 23 april klockan 8.30. Och annars så hittar ni oss i alla kanaler, Riksantikvarieämbetet på Youtube, Facebook och Instagram. Och omvärldsbevakningen hittar ni då på Omvärld och Insikt på Riksantikvarieämbetets sajt. Tack så mycket från oss och trevlig helg! Hej